عبد الكريم اللي بهالجود مشهور ويده في وقت العطايا طويله مساه رب الكون بالخير وبارك الله السعد في خير ليله طاب الفرح والكل في العرس مسرور والهاجس اقبل بالحروف الجزيلة رب الكون بالخير والنور وبارك الله السعد في خير ليله عبد الكريم ابن الكرم دوم مذكور فزعاته وافعاله دايم نبيله في كل موقف عز ما عنده قصور المجد شياله لمرات ثقيله مبروك له قد فاز في صار قلبه بعد ربه دليل عبت الكريم الواصف به غير محصوف والقافيه من دون ذكره علينا يهناه هذا العرس والشعر ما يكتب لها بيات اللي شيله مبروك قلناها وبها جمال شعور نفرش بدربه ورد ونرش العطور ونكون عسى الله دوم ينور سبيله عبد الكريم فالختم عسى كل الامور فالخير تصبح لك لسعدك وسيله هذه النسخة للاستماع فقط جميع